шкільні автобуси як гуманітарну допомогу від Міністерства освіти Фінляндії отримала сьогодні Хмельницька область, яким громадам передали транспортні засоби. Підпочиваючих поменшало, яка ситуація з внутрішнім та зовнішнім туризмом у Хмельницькому. Згуртувалися як сім'я, як адаптувалися у дитсадку вимушені переселенці, які евакуювались на Хмельниччину.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 Валерія Ковальчук, Світлана Крентовська, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Внутрішні переселенці з Донецької, Луганської та Херсонської областей знайшли тимчасовий прихисток на Хмельниччині. Людей прихистив Томашівський дитячий садочок «Сонечко» Новодонеєвецької територіальної громади, розповідає завідувачка закладу «Неоніла Гура». Раніше у нас Тут був Томашівський дошкільний навчальний заклад Сонечко, який відводили, відводили діти дошкільного віку, і перший клас навчався в нас, а тепер у нас гуртожиток для переселенців, де ми зараз і працюємо. Працюємо з людьми з квітня місяця, і вже з ними згуртувалися як як своя сім'я. Олександр Волосецький, мешканець міста Славянська, каже, покинув рідний дім через воєнні дії. Чоловік живе тут 11 місяців. Він був одним із перших, хто оселився у дитсадку. Ну, я приїхав вже давненько, 9 А Обставини такі, ви бачите, що з нами зробила війна. Ну, а приїхав я з міста Славянська, Донецької області, де зараз. Рядом Бахмут. Рядом в Краматорск. Мир родный Краматорск. Председатель молодой. Да это как мать принимая детей родных. И так, мабуть, и нас принял. Пеклуются за нас. За словами старости Сергія Коляновського, заклад може прийняти до 70 чоловік. Наразі проживає 55 вимушених переселенців, з них 18 дітей різного віку від 2 до 15 років. Діти переселенці шкільного віку навчаються у сільській школі. Староста розповідає, весь цей час мешканці сільської громади активно допомагають переселенцям та морально підтримують їх. Село дуже потужно, відгукнулося. зразу. Ну, тут був дитячий садочок, ліжечка були дитячі то зробили оголошення, люди зносили все, що могли. І постільне, це всю білизну, кроваті ми їздили по селі, збирали тут. Силами Новодонарецької селищної ради тут була зроблена реконструкція водогону, тут саме посаді. По це все перепаяно, встановлені бойлери. Рокада надали дві пральні машинки, холодильники, нові плити на кухню. Ну, допомагають всі, всі, хто чим може. Ну, нас об'єднала одна біда на всіх. В обід людей годують безкоштовно, говорить Олександр з Костянтинівки. Решта можна готувати самому на кухні. Продукти привозять волонтери чи купують в магазині. Обід! Кормлять нас один раз на день, тобто готують нам обід. Ну, порції гарні, вистачає, я навіть розділити, там одну порцію з'їсти в обід, а другу залишити там собі на вечір. Томашивським дитячим садочком, який прихистив переселенців, зацікавилась Міжнародна асоціація соціальних працівників Європи, розповідає голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Коли вони приїхали сюди, оглянули це приміщення, вони вирішили ставити питання про грантові кошти, які надали би допомогу по реконструкції даного закладу. А сьогоднішній день успішно грант виконаний. Біля ста тисяч євро виділяється безпосередньо на цей заклад. З такою умовою, що да, подалі, по закінченню війни, це приміщення буде використовуватися теж під соціальні програми. Цей фонд готовий фінансувати в подальшому роботу цього закладу. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. До 30 березня триватиме перший онлайн-флешмоб «Моя весна», ініційований державним підприємством «Ліси України» спільно з Подільським лісовим офісом. Його мета – показати красу українського лісу в світлинах, розповіла комунікаторка Подільського лісового офісу Ольга Ржепянська. Це може бути лісова галявина, можуть бути первоцвіти, будь-які інші квіти, можуть бути птахи, тварини. Також вітаються власноруч змайстровані і прикріплені шпаківні цим самим робити навіть хорошу справу для лісу, адже птахи є найкращими санітарами. І, звісно, можете дати волю вашій фантазії, і в флешмобі будуть зараховуватися будь-які світлини на лісову тематику. Для участі в флешмобі, за словами Ольги Ржепянської, необхідно завантажити фотокартку до фейсбуку з хештегом «Моя весна» і відмітити організаторів. Ми оберемо трьох переможців. Це будуть люди, які наберуть найбільшу кількість лайків на нашій сторінці, тому що ми будемо робити репости і виставляти ці світлини у себе. І, звісно, на цих трьох фіналістів чекатимуть призи від лісівників, які саме ми поки не розсекречуємо, але вони будуть дуже цікавими та пов'язаними з лісовою тематикою. Тож ми запрошуємо усіх брати участь і разом будемо милуватися найкращою і віримо, що переможною весною.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 В принципі, навіть не важко. Плистими сітки, за словами волонтера Кіріла Постоловського, поки буде така потреба. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.